Per la següent activitat hem obert directament a l'arxiu de A2.2 de mapejar un valor. Si mirem el programa, veiem que hem creat diferents variables amb les freqüències de les notes i afegim una nova variable que hi ha aquest map. Aquest map el que ens fa és agafar el valor del potenciómetre 1 que teníem, que li posem que el valor és de 0, 1023, i el transformem amb un nou valor que valgui de 0 a 3. Com que ja utilitzem el nostre valor serial print, si visualitzem per pantalla el nou valor, doncs aquest nou valor valdrà 0, o valdrà 1, o valdrà 2, o valdrà 3. Què passa quan aquest valor val 0? Doncs aquí ja comencem amb els condicionals que fem. Diem, si aquest valor Val 0 la nota que sigui el primer do. Si no, si val 1, que sigui mi. Si no és cap dels dos, que sigui sol o que sigui el do de l'octava per sobre. Si no, doncs que sigui l'altre. Per tant, el que estem fent ara és, estem fent el, un primer let engegat amb la nota sempre que sigui do, i quan canvi que sigui aquest nou valor. Per tant, anirà fent do do o do mi, do sol, o do, do octava. Anem a mirar a veure si això funciona. Ara fa els dos do do, do mi, do sol, i do do. I aquí ja pot començar a jugar i a tocar.